Želite li vidjeti top 10 najskupljih pasmina pasa na svijetu. Radili se o drevnim, pametnim, lijepim ili posebnim pasminama. Ponekad se ljudima čini kako je cijena za pse preskupa, ali pravim ljubiteljima pasa kao što ćete vidjeti u videu nije problem izdvojiti veći iznos za određene pasmine pasa. Pogledajmo sada top 10 najskupljih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu nalazi se pasmina sa luki. Savuki je drevna, egipatska kraljevska pasmina pasa. Poznati su po nevjerojatnoj brzini, izdržljivosti i snazi. Ovi psi vole trčati i nerijetko će potrčati za svačime. Sauki psi su inteligentni, samostalni, povučeni, tihi i odani. Cijena Saluki pasa u svijetu dostiše 5000 dolara. Na devetom mjestu nalazi se pasmina pasa Faraonski gonič Faraonski Gonić se tradicionalno koristio za lov na zećeve na Malteškim otocima. Ova pasmina pasa je nacionalni pas Malte. Legenda kaže da je Faraonski Gonić povezan sa slikama pasa na drevnim egipatskim grobnicama, te da su Feničani doveli Faraona na Maltu prije 2000. godina. Ipak DNK anal izotvrdi da je ova pasmina nastala križenjem više različitih vrsta. Faraonski Gonići su ljubazni, društveni, inteligentni, razigrani i aktivni. Cijena faraonskih goniča u svijetu dostiže 6000 dolara. Na osmom mjestu nalazi se pasmina pasa Ezalock. Ezalock je drevni pas koji se koristi kao čuvar stoke i lovački pas. Dobio je ime po dolini u Africi. Cijena Ezalock pasa u svijetu dostiže 6500 dolara. Ezalock psi su ljubazni, pažljivi, oprezni i odani. Ovi psi uspostavljaju snažnu povezanost s vlasnikom, ali su opet samostalni psi. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina pasa Kanadski jeskinski pas. Kanadski jeskinski pas je radni pas koji je snažno građen i izgleda atletski. Njihov moćan stas slijedi dobar temperament. Kanadski jeskinski pas je kao kućni ljubimac ljubazan, inteligentan, odan, oprezan i hrabar. Ovi psi su rijetki i njihova populacija pokušava se povećati. Cijena Kanadske eskinskih pasa kreće se oko 7200 dolara. Na šestom mjestu se pasmina pasa Mali Lavlji pas. Mali Lavlji pas je mali psić s dugom dlakom i slovi kao rijetka pasmina pasa. Mali Lavlji pas je kao kućni ljubimac inteligentan, razigran, prijateljski, aktivan i sretan. Cijena ovih pasa doseže 8000 dolara. Na petom mjestu nalazi se pasmina pasa engleski bulldog. Engleski bulldog je mišićavi pas kojeg ljudi rijetko zamijene za druge pasmine pasa. Ovi dobri kućni ljubimci su izuzetno popularni u svijetu. Engleski bulldog psi su prijateljski, društveni, tvrdoglavi i ujeni. Cijena engleski budoga u svijetu može dosjezati 9000 dolara. Na četvrtom mjestu nalazi se pasmina pasa Chow Chow. Ćao Ćao pas poznat je po vrlo gustoj i lijepoj dlaci koja ga pretvara u vrlo lijepog krzino-kućnog ljubimca. Također ovi psi poznati su kao izuzetno zaštitnički nastrojeni te ponekad i agresivni. Ćao čao psi su povučeni, odani, neovisni i tihi. Cijena Ćao Ćao pasa u svijetu doseže do 9.000$. Sada slijede top 3 najskuplje pasmine pasa na svijetu. Spremni? Na trećem mjestu najskupljih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Samoyed. Predivni, nasmišeni i dobri Samoyed psi postaju sve popularniji kućni ljubimci diljem svijeta. Danas su ove kao jedna od najljepših pasmina pasa. Ovi krzneni kućni ljubimci po su iz Rusije, točnije Sibira. Samojedi su prijateljski nastrojeni, pametni, nježni, živahni, oprezni, tvrdoglavi, društveni i razigrani. Cijena samo je da u svijetu dosježe 11.000 dolara. Na drugom mjestu ljestice najskupljih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Cavalier King Charles Spaniel. Cavalier King Charles Spaniel je vrlo popularna mala pasmina pasa. Radi se o malim psima koji su prekriveni dugom i lijepom dlakom. Ovi psi zadržali su od svojih predaka sportski duh i ako vam ne sjede u krivu tada obožavaju sve vrste fizičkih aktivnosti i psećih igra. Cavalier King Charles' Španijel psi su neustrašivi, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Cijena Cavalier King Charles' Španijel pasa u svijetu doseže do 14.000 dolara. Za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete koja je najskuplja pasmina pasa na svijetu. Najskuplji pas na svijetu je Tibetski mastif. Tibetski mastif je velika pasmina pasa koja je poznata po svojoj snazi i dobrim čuvarskim karakteristikama. Koriste se kao čuvari stada koji štide stada od vukova, medvjeda, tigrova i ostalih grabežljivca. Tibetski mastifi su izuzetno veliki, snažni te sa svojim velikim krvznom posebno lijepi. Ova drevna pasmina pasa ponosnije čuar Himalaja tisuć lječima. Pas Tibetski mastif je tvrdoglav, čvrst, inteligentan, snažan, opušten i zaštinički nastrojen. Cijena Tibetski mastif pasmine pasa kreće se od 2200 do 7000 dolara. Sada se zasigurno pitate zašto se ovi psi nalaze na prvom mjestu najskupljih pasmina pasa na svijetu, zar ne? Jedan tibetski mastif prodan je u Kinu za gotovo 2 milijuna dolara te postao najskuplji pas na svijetu. Naime, ovi psi su vrlo poznati u Kini i simbol su bogatstva. Dakle, cijena pojedinih pasmina pasa u svijetu može znatno varirati. Ipak, ovisno o preferencijama, pojedini vlasnici pasa posvižu dublje u džep kako bi nabavili željenu pasminu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkovi na top 10 najobojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Ako vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti.